ערב טוב לכולם. אני שמחה לפתוח איתכם את ערוע השקה של מנחת תייח הישראלי, ושמחה לראות גם ששרהתם מדמסדרון ההלם שנועד להזכיר לנו למה אנחנו כן הערב. הסרטון שזה אתה ראיתם ראיתם,וקרן לראשונה בצרת שקימנו בנובמבר האחרון בקיכר רבין, לציון 22 שנה לרצח ראש הממשלה. הרגשנו אז, כמו רוב הציבור הישראלי, שאסيح מפלך ואלים לא נרגע אחרי רצח רבין אל להפך. לא רק שהתרגלנו אליו, אלא שהוא מתמיד של הידרדרות, علينا עלינו לא פחות מכל אויב חיצוני. הבנו שבשיח על העשתה ותוצאותיה חייבים לקחת חלק כל הקבוצות והשבטים בישראל. אחרת אין בו טעם. רצינו בכיכר, וגם על הבמה, של ישראלים מכל הסוגים, כדי להסכים דבר אחד לפחות, שכולנו מתנגדים לשיח עלים ומסית, שכולנו חוששים מיקר שישנה את פני ההיסטוריה, ושרצח רבין פתח את עינינו לשבר הנורא שסיח כזה יכול להביא איתו. הזמנתי לכיכר רבין לשאת דברים לצידי את חברתי, אסתר ברוט. אסתר שיושבת כאן היום היא לא חברת ילדות שלי. אני גדלתי בהרצליה והיא גדלה בהתנחלות אתרת. דווקא ההבדלים האידיאולוגיים בינינו אין שהפכו אותנו לחברות. הכרנו כשקבוצה גדולה של אנשי דרכנו עשתה את דרכה לאופרה, כדי לפגוש את אסתר וחבריה שבתיהם עמדו להארס בצו בית המשפט. מאז הבית נהרס ואנחנו נשארנו חברות. לפעמים מדברות על ילדים ומפגישות המשפחות, אבל בעיקר מתווכחות על פוליטיקה. אף אחת מאיתנו לא החליף הצד, נשארנו שונות מבחינה אידיאולוגית, אבל השיח בינינו מלמדת שתינו שעל אף ההבדלים יש בינינו גם הרבה מאוד הסכמות. אז הזמנתי את אסתר לעצר את רבין, כדי שדווקא מלב ההתנחלות, מהציבור, שנתפס על ידי רבים כמי שהיה אחראי להסתה שקדמה לרצח רבין, יבוא קול שיוכיח שיש בסיס ערכי משותף, שאפשר להסכים על כללי משחק הוגנים ומכבדים, שימנעו את המשך הפילוג והקרה, את השנאה ואת הרצח הפוליטי הבא. כשפורסם שהאסתר תגיע לנאום בכיכר, ההתנגדות הייתה עצומה. דברים היומים נכתבו עליה, וגם עלינו שהזמנו אותה לנאום. זה יצר כמובן התעניינות הקשורתית והסתרית רעיינה ברדיו ועוררה שערה. ידעתי שהיא מכינה נאום מרגש ומפויס, שיכול להיות פתח להבנה והידברות בין קבוצות שאין ביניהן טיפת אמון. אבל גם ידעתי שמתארגנת קבוצה שתבוא לכיכר כדי לקרוא בוז. במקום פיוס והבנה הייתה אווירה של שנאה. הסתר ואני סיכמנו שהיא תנאם על הבמה, אלא תשתתף בסרטון שיוקרן על מסך. מכל הדברים התוקפניים שנאמרו אז, אשתף אתכם רק בתגובה הרשמית של אחת המפלגות. העצרת ניצלה מנאום העשתה המתוכנן, והמסיטה תישאר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, באופרה. אסתר אגב לא נשארה באופרה. היא סירבה להיכנה להתקפות והגיעה עם בעלה לעצרת, וגם לפה היום. אבל את הנאום שרצתה לנאום, ‫את הנאום שרצתה לנאום, ‫זה שהיה אולי מוריד את המחסומים ‫ומגלה שהסטרי שותפה ‫למלחמה בהסתה ובפילוג, ‫אף אחד באותו ערב לא זכה לשמוע. ‫עודד רביבי, ראש מועצת אפרת, ‫כן נעם בקשר ‫בחודשים שלאחר מכן, היינו צריכים להרחיק ‫עד הכנס השנתי של אייפק בוושינגטון ‫כדי להגיע לתובנה שהביאה אותנו ביחד הקמת קואליציה של ארגונים שתוביל מהלך שיתוף ציבור לכתיבת אמנה לשיח ישראלי מחובד ונקי. ישראל תתקדם רק כתוצאה מערבוב של רעיונות ודעות, משיח אינטליגנטי מנומק, מהנהגה שמתאמצת לשכנע ומפתחת טיעונים חזקים. כיום השיח חזקימת כמעט לא קיים. הפוליטיקאים עושים לעצמם חיים קלים ומשתמשים בדי לגיטימציה של הצד השני. ההסתה, החרמות, ההשתלכות, ההתבהמות, כל אלה הפכו לקידום מדיניות ואפילו לקידום עצמי, והנזק הוא עצום. כתוצאה מכך הפסקנו להקשיב ממי שלא מגיע מהמחנה שלנו. אין חילופי רעיונות, רק התכנסות שבטית בתוך עצמנו. מי שלא דומה לנו מאיים עלינו. אין תחרות פוליטית בריאה שמתרתה לקדמת ישראל. יש מלחמה והיא דורסת את כולנו. יכולתי להקריא, להקריא היום נאום שלם על השיח המפלג והתוקפני שמובילה הממשלה נגד התקשורת, הערבים, השמאל. יכולתי להתייחס רק לאופן הציני שבו הנגה שלנו חודפת בקורת על ידי די של מי שמבקר אותה. אין ספק שזה אחד הדברים הראשונים שחייבים להשתנות, כי הם את החברה שלנו ומלמדים אותנו ואת הילדים שלנו שאנחנו במלחמה פנימית, ובמלחמה, כמו במלחמה, הכל מותר. נבחרי הציבור מהקואליציה ומהאופוזיציה, מהארצי ומהמקומי. הם שאחראים יותר מכל על השיח החלים שמאפיין אותנו. אין בהתבטאויות שלהם ואין בשתיקתם מול התבטאויות ותופעות מכוערות ומפלגות. לכן המנת השיח הישראלי מופנית בראש ובראשונה אליהם, ומהם נדרוש להתחייב ולתת לנו דוגמה לשיח ישראלי אחר, נקי, מכובד ומכבד, במיוחד בתקופת בחירות. אבל זה לא מספיק, כי כל אחד מאיתנו גם חייב להסתכל במראה ולשאול את עצמו במה הוא תורם היום לשיח המפלג ובמה הוא יכול להתחיל מעכשיו לתרום לשינוי שכולנו רוצים לראות כאן. אפשר להחזיק בעמדות ברורות ואידיאולוגיה סדורה וגם לקדם אותן מבלי להידרדר לשיח אגרסיבי ורווי שנאה כלפי מי שדעותיו שונות. אני מציעה שנעצור כולנו לרגע ונבין מה אנחנו עושים פה. אנחנו מנסים להציל את המרקם האידיאולוגי, העשיר והמגוון בישראל. העם היהודי לדורותיו התאפיין במנעד תרבותי, בריבוי וגיבון דאות ובמתח אינטלקטואלי. הוא נשען על המסורת התלמודית. כל אלה התפרצו בעת החדשה והביאו ליצירה יהודית ענפה, בתרבות, במדע, בטכנולוגיה. השיח כיום לא מייצר רעיונות, אלא שטחיות ומחבי יצירתיות וגורם לרבים בחברה הישראלית לקחת צעד אחורה. לפתח ניקור כלפי המערכת הפוליטית, ולהשתבלל בתוך עצמם. השיח הזה לוקח מאיתנו את הערך המוסף האמיתי של המדינה הזאת, שהוא הון אנושי שמקדם יצירה וקדמה. הוא גורם לו לנבול. הארגונים ואישי הציבור שמובילים היום את קואליציית המנת השיח הישראלי, יכלו לשבת בצד. כל אחד מהארגונים האלה הפגין אומץ במוכנות להצטרף למהלך הזה, וזה הזמן להגיד לכם תודה על השותפות, ועל העוצמה שאתם מעניקים להמנת השיח הישראלי. שלומית, פנימה, בוקרה, תנועת הצופים, אני בוגרת תנועת הצופים, שומרייה, מצמיחים, איגוד האינטרנט הישראלי, החברה למתנסים, יום האחדות, מרכז הינם לסובלנות, נשים עושות שלום, תנועת בני עקיבא ותנועת הקיבוץ הדתי. תודה מגיעה. תודה מגיעה לצוות המעולה של דרכנו, שעמל ימים כללות בחודש האחרון כדי להרים את קמפיין המנת השיח על כל נגזורותיו, לסיוון, הנהדרת, מנהלת הפרויקט, ולעיילת וקובי, המפיקים הנפלאים, שגם אחראים על הערב היפה הזה. הבשורה הטובה שבשלה העת. הסיבה שכולכם יושבים כאן היום במוצאי טענית י' הסיבה שהתקבצה על הקואליצי את הארגונים הגדולה ביותר שאפשר היה לדמיין, היא שכולנו מרגישים זה. נכון? כולנו מרגישים את זה. שאנחנו לא מוכנים לשבת בצד יותר, בשעה שהשיח שלנו הפך למלחמה מלוכלכת ומסוכנת. המסר שלנו היום לישראל, ובראש ובראשונה למנהיגות הפוליטית שלנו, היא שלא עוד. נצא מכאן ביחד, ונקרא ששיח אלים ומפלג לא משתלם, לא מקובל ולא יעבור. אנחנו חזקים ביחד, אנחנו הרוב המתון של ישראל, אנחנו יוצאים לפעולה, ואנחנו נשנה את המדינה. תודה רבה.